وليل. مبدأ الإضافة مع الإطار الأولي أي انتجام استراتيجية مع مبارسة الأولي ثانيا، مبدأ التقامل مع مبادئ وقال الإطار ترون سعين 2020 إلا لا تربط في الإطار في الوطن البيئة المستدامة التالي، مبدأ استلام الأخار المعيّة من المؤسسات الأوليية من المؤسسات الأوليية، جباعات ترابية، قاع خاص التلاتيجي. التلاتيجي في المجتمع المدني ومواطنيه بالتدابير التي حددتها هذه الإستراتيجية. رابعاً استراتيجية علنية، الخارجية للتحقق وعلى الجهال السهر على لتنفيذه. تتأسس رؤية الإستراتيجية على إدماج أربع مكونات: الإقتصادي، الإجتماعي، البيئي، والثقافي. وانسجامها مع المبدأ من مجلس المرتكزات الرئيسية في الإستراتيجية لتنمية واستدامنا بلادنا في إطارنا لأي من إتقاطنا والإنسجان وكيف تتكلمت عن بأن السياسات العمومية تراضي على المستوى التخطيطي والأراضي وأبسل هنا على مصوص التصميم الجديوية لهذه التراث في جهة المجموعة في المنسيين بمعنى بش تنمي في جهة 2020-2011 وبمعنى بش تنمي بش تنمي 2021 عفوا 2027 والمسابقة عليه في دورة الجامعة، 2022 القيام بتجهيز تقديم العلاج، وانطلاق من وعيهم بالأهمية الاستراتيجية للمؤهلات الطبيعية لبناء مقتنيات مستدامة، والسلامة التي يسخر بها هذا التقديم كالأراضي الناحية، كمثال حصانة، سوادة، الثروات الثروه من الحاليه العسل زيت الزيتون المجفف الحليب ولا الى ذلك الكله تصدفت كبير مواقع طبيعيه وحيرات المخازن وابدعيه وزوار العياشه مواقع الاكسوس في العرائش مقابر الاسلام المشيح مغارات القبور في الوار جديده الكله وزوار تزاد في تزوط، الصناعة التحلية، النسيج، الشجر، الفخار، قص كبير، تلطخ الدنيا، فقط السياحة البشرية لوجيان تزوط، فإن المجلس الإقليمي بالعلاش بقي دائما منسجما ومتطابقا مع العلوم الإستراتيجية، ومبادئ المرتكات الإستراتيجية الوطنية الثانية المستدامة ولروح القلم الإطار 99-22 بمرتابة النطاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. إن على مستوى المقاربة المنهجية أم على مستوى المحاور الاستراتيجية أو الأهداف الاستراتيجية والإجرائية التي أثرت برنامج التنمية الإقليمي 2022-2027. فعلى مستوى المقاربة المنهجية فقد ركز المجلس الإقليمي على إدماج المحيط سواء من خلال ورشات تشاركية متعلقة بالتشخيص أو ضمن منهجية التحليل والصيانة وبخصوص المحاور الاستراتيجية فقد أكدت على تحقيق تكت المستدامة من خلال محور استراتيجي الأول والثاني والثالث والعاشر متعلق بفك العزلة وتحسين نسبة وروج الساكنة للمرافق والخدمات الأساسية تأهيل وتقوية البنية الطرقية تحسين نسبة وروج الماء الشرق والوسط القروي دعم وروج للشبكة الكهربائية وشبكة الصرف الصحي وما الى تحسين فرص ولوج الخدمات الصحيه في التعليم، النقل المدرسي، وصيانه المؤسسات التعليميه، ودعم لها التضامنيه والمستدامه. وبطبيعه الحال فقد حرص المجلس في على مواصله العمل من اجل ترجمه هذه المحاور الاستراتيجيه لبرنامج برمجه مشاهده حقيقيه تتمثل على الخصوص في تاريخ السنساك الرابطه بين المداشر والطريق الاقليميه او الوطنيه المساهمه في التدخل العاجل لمواجهه نقص في الماء الشرب احداث شبكة التضحيه السائد المختلفه مرتاح جماعه ترابيه الاقليم المساهمه في نيل اراضي من الفيضانات والجراث التركي دعم تسقط مميتا منتوجات زيائيه محليه دعم تدبير مدمح النفايات من اجل إلا أنه وبالرغم من الإكراهات المالية التي يعرفها المجلس الإقليمي للعرائش والمتمثلة على الخصوص في التراجع الضريبي، بين في حصته من الضريبة على القيمة المضافة أن في الولاية السابقة كانت ميزانية من 43 مليون درهم خلال الولاية السابقة إلى تسدود مليون درهم خلال الولاية الحالية. إلا أن المجلس ما زال ماضي في وفائه وابتسامته سواء من تلك المرتبطة باختصاصاته المتضمنة بالقانون التنظيمي 12/13 التنمية الاجتماعية أو مسؤولياته تجاه الأجيال المكملة في إطار التقيم بقواعد التنمية المستدامة وإدماج المعد في مخططاته وبرامجه مراهنا على قوته الاقتراحية والترفيه ودائما الاستعداد للخراب ودائماً المبادرات التي تعود لتحقيق سنة وسلامة في الإقليم.